السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شقة للبيع متفرعة من محي الدين عند نادي الصيد شقة مساحة مية واربعين متر دور سابع واثنين اسانسير اول حاجة من عند باب الشقة بنخشها ده المطبخ مطبخ طبعا كامل موجود في الشقة ميزة ان الفيو بتاعها بيشوف نادي الصيد الشقة وموقعها مميز جدا وسعرها تحفة التفاصيل كلها هتلاقوها موجوده اسفل الفيديو طبعا احنا طلعنا ده باب الشقه ورجعنا تاني ده ريسبشن اول حاجه هنا على ايدنا اليمين عمام الديوش ده ده الريسبشن نجيب الفيو ميزال الفيو. انت شايفنا ده الصيد. هو دي الميدان اللي احنا عليه عندنا تكييفات سبليت موجودة في قلب المكان عندنا التقسيمه هنا ان في غرفتين من داخل بعض بما فيهم حمام مصنع عندنا هنا الفيو بردك علي الميدان دي الغرفه اللي من داخلها غرفة تانية في هنا الحمام ده الحمام الرئيسي اللي بيخدم الغرفتين وبعد كده عندنا الغرفة التانية فيها بلاكار وتكييف وبرضك الفيوب بتاعها على الميدان